انا حلقتلك كي حضرتك اه الثقافه ممكن تلاقيها متغيره فانت ممكن تتضايق شويه يعني المعلم كان موقفني في الصا امبارح دلوقتي وقفني على الحوض احمد واحد الله انت عارف لو مفتري يعني ايه ده في الحساب, الحساب ده بتاعك يا فندم ايه كل ده يعني انت إيه كيف يعني 200 جنيه مش اتكيفت وانت قلت لي اه اتكيفت عشان بس انت عريس بقى و ايه ده لا آه. ما في الحاجات دي خد بس لا لا يا عم <تصفيق> استنى بس خلاص إيه ده أص... انت متابط لا بفكر والله بجد والله والله أنا أخر زبون طلعني بره كان على جثتي لا لا لا لا عايز تضربني اضربني هنا يا عم أنت هو كنت أقول لك أنا ايه؟ حبيبتي يا خالد يا خالد أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة مع بتوع المقالب كل تلات وخميس وسبت الساعة 9 خد قلبي يا ابن قلبي حلاوتك يا لولو إيه يا ابني الحلاوة دي يلا يا جدعان كلنا كده نصلي على النبي علشان نكسب حسنات واحنا ناخد حسنات اقول لك على حاجه ماشيه بالحب علشان الميزان يتوب يا جماعه فكره الفيديو بتاع النهارده زي ما شفتوها كده في العنوان بس عايز اقول لك على حاجه الفيديو ده حرفيا انا انا لك هي. على حاجه في حته عربيه بجد لوري بالله لوري قد كده اهو يا لوم. يا مقلوب يا اه خالد يا خالد ايه الاخبار القديمه دي يا عم ده انت عارف يا عم الام عارف يا عم انت اخبارك قديمه ازيك يا باشا؟ الحمد لله طب ثواني يا خالد بقى معايا اسبوع ماشي ايه يا باشا؟ ايه؟ اتبسطت الدنيا جميل. كله تمام؟ الحمد لله 100 100 اول مره خلي بالك يا رب تكون اتبسطت معانا اتبسطت؟ جميلة كيفت معانا؟ كيفت اه كيفت معانا يعني التكييف كان شغال وانبسطت التكييف كان شغال اتبسطت يعني الحمد لله يا رب تيجي دايما كده نكيفك الحمد يا فندم ديت اول دي يا باشا انا هنا بنروح على زبون من الباركه ما تشكيفه دي انا يعني جاي احلق خلاص يا باشا يعني. التجليه كده كل ديت اول واحده ديت ده للحلق ده للحلق الراس وديت دقنك وديت التكييف اللي انا بقول لك اتكيفت ما ديت بقى كمان التكييفه بتاع اتكيفت ما ديت التكييف اهو التكييف 200 جنيه ايه اسم ده يعني ايه يعني لسه تكييف ما مش اتكيفت وانت قلت لي اه اتكيفت انا ما قلت لكش اتكيفت وما فيش حاجه اسمها اتكيفت انا جاي احلق ايه تكييف ده يعني اول مره اشوف رسم تكييف امنه فندم التكييف ده كان انا شا... سالتك في الاول قلت لك كيف قلت لك اه كيف كله تمام مش انت كيف يعني ايه ده إيه الحساب بتاعك ده؟ يا فندم ايه كل ده الحساب بتاع حضرتك يعني ايه تكييف يعني 200 جنيه إيه ليه يعني ايه تكييف 200 جنيه يا باشا مش انت كيفته ده صدفه يعني التكييف ده مال دوله طب هات حسابي بس كده ما هو ده حسابك يا فندم ايه هو في دول يعني ايه كل ده يعني انت مش شايف يعني شايف يرسم تكييف دي طب انا حلاقة شعر ودقن ارسم تكييف ده ما هو شعر ودقن والتكييف تمام وديت الخدمة المضافة بتاع العامل اللي كان واقف معايا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك؟ يا باشا اتبسطت معاك؟ اتبسطت جدا تكييف؟ تكييف الحمد لله اتفضل يا فندم حسابك ده الحلاقة وده ده, ده... التكييف النهارده ما كانش عليك خلاص يا فندم المرة الجاية ان شاء الله انا هعمل دور لا النظافة النهارده 300 جنيه لا ما شاء الله انتوا صاحب الضرابة ما كانت مظبوطة حبيبي ربنا رب يعني كله, كله كام يعني؟ ده كيف اللي انت بتدفع عليه؟ كله يا فندم التوتال كله 850 ده للناس الراقية حضرتك ما انا المكان ده للناس الراقية مش أي حد كام؟ 850 كله خالص بس كده ايه؟ حسابه ما أنا عارف أنه حسابه اللي أنت دي أنت بتدفع 200 جنيه مش يتكيف؟ قومين ده كله كم خمسين. كم 150 ده طبعا عليك بص لا مش ايده هدومها 20 جنيه تبس. تمام ده التبس بتاع العام اه تمام آه. طب كده فاضل كده كام 150 عيدهم على حضرتك المره الجايه خلاص ماشي كويس 200 يا ايه تكييف حضرتك هنا في تكييف كل حته لوحده في انت رفعت 200 جنيه بس يا بتتكلم ايه يا فندم ايه يا عم ده؟ طب انا ايه فندم يا حضرتك حسابك؟ طب ادفع وما تجيش هنا تاني. طب بس قول حساب الحمام كام؟ انا دخلت الحمام حالا. 15, 15. 15 إيه بول ولا برازي؟, برازي. لا براز 25. 25 خلاص اعيدهم عليا يا خلاص تمام. انت سكتت <تصفيق> كده ليه يا عم انت وانت طالع داخل؟ حلو انا عايز اجي اشوف الناس اللي حواليا كلهم نفس المستوى بتاعي، ما الاقيش ناس في ايه يا عم الحاج انت فقع إيه؟ ولا ايه؟ ايه يا عم؟ الزبون على حق انا ماليش دعوه انا زبون هنا انا ما يعجبنيش انا, أنا دماغي تصدعني عشان شويه فصام مش بدفع جنيه شوف اللي انت عايز تعمله اعمله انا بدفع 200 جنيه وجاي من على العرض بتاع الفيسبوك 200 جنيه طب يا فندم طب احمد ربنا هو انت مرزع ولا ايه؟ ده انت كده بقى بتكدب فين يا عم والله رزع على خد بس فين يا عم ايه ده انا هدفع الباقي من جيبي طب طب طب انت بتتكلم كده ليه طب انا هدفع الباقي من جيبي مثلا انت بتتكلم كده ليه ايه انت بتتكلم كده ليه يا فندم دلوقتي يعني ده راس... مكان محترم يعني ايه مرزعين راس... يدخلوا مرزعين زيك انت بتعيدها تاني ها لا يا فندم طالما انت شفت على الفيس هتلاقي ان الاسعار دي صاحب المحل ده صاحب المحل لو جيت دلوقتي هيعمل لي انا مشكله طب هو فين ده هيدفعني انا الباقي ده طب صاحب المحل فين مش بتتكلم يا فندم انت انا لك ايه يعني يا فين اللي هو اشكالكم بصراحه انت مش عايز تدفع الفاتوره بصراحه بتاعك هعمل لك ادفع حرك من جيبي طب خلينا ادغلك اقسم يعني... بالله المكان ما تعصبنيش لا لا لا يا عم يعني هو مين اللي معاك فين يا عم لا لا انا لا لا هخليها غيب عليك دلوقتي اصلا انا اخول ايديا انا عصبي طب بقول لك إن والله يا انا انا عصبي اخول ايديا يا عم انت هو اقول لك يا خالد تعبت يا عم يا خالد انت فنان والله على حاجه والله طب انت ايدك على مين يا عم روح يا عم انت كمان انتوا مع بعض انتوا ايه يا عم الشغل اللي انتوا بتعملوه ده طب واحد يا عمي عمي عمي مش مش يا فلوسي الله يا عم هات الفلوس يا عم ما انت واخدين الله يا باشا واحد الله انا عايزك بس تفرح الله كده بقول, بقول, بقول لك انا هسالك حاجه اسمع كده الحته دي بقول لك انا مش هحل انتوا مش انتوا انتوا اصحاب المكان ولا مين صاحب المكان انتوا قاعدين يعني واحد الله طب واحد الله لا اله الا الله يا يعني عم مجنون حدي. واحد الله لا اله الا الله يا موسى راح التاب الجاموسه طب بص يا والله العظيم هقول لك على حاجه احنا بنصور كاميرا خفيه واللي حصل ده مقلق بقى وطبعا بص بقى يا جدعان ده ماشاء الله بهزر معاك انت بتعمل لي ايه يا عم على وشي كده ليه يا عم انت بتعرفني؟ والله العظيم بهزر معاك بوزيكا انا بس بقى بقى بس مستنيك تتعصب فيك بس ايه يا عم وتقول لي رسمتك ايه 200 200 جنيه؟, جنيه وانت عمرنا ما دخلنا حلقنا؟ <تصفيق> يا الله الحلقه دي كمان سيري إيه من المكان يعني ايه <تصفيق> يا الشغل ده؟ بهزر معاك ماشي الله يعني بهزر معاك بص بس للكاميرا كده موافق بس اللي حصل علان عندي كميه حزن مخنوق مخنوق مخنوق انت بجد تخين دلوقتي خلاص انا لا مش مش من حضرتك ولا اتفضل <تصفيق> لا اصل مجدي شطه بقول لك اعتزل. لا, لا لا انا ام أنا توف فان بتوعه مالك جيش بعشق مجدي شطه ما أنا ان شاء الله, ده الله أو أو بجد أه؟ ممكن شويه بس الراجل ده غنى اغنيه ما شاء الله ما شاء الله غنى اغنيه حلوه قوي بقول لك عيني يا ليلى ليه, ليه بيقول لك عيني عيني على راجل كبير سكن في بيت وساب مراته دي. اه ما اسمع بقى انت لسه كتير جاي تفضل فهم... آه انا لو اسمي سامع بس عايز تعمل حاجه؟ نعم؟ بس اه هم فهموك؟ انا حلاق تركي حضرتك تركي اه الثقافة ممكن تلاقيها متغيرة فانت ممكن تتضايق شوية لا لا لا تمام؟ لا لا, لا. انا اه انا حلاق تركي آه. بيقولوا لي بره مستر جوزيف لكن اسمي الحقيقي محمد جوزيف؟ اه جوزيف بره كنت عامل بطاقة آه. مضروبة اه أنا قلبي اتفتح لك أوي على فكرة. اتفضل. أنت مرتبط؟ لا أنا بفكر أرتبط. بجد والله؟ والله. يا أستاذ محمد. تعال اتفضل. تعال. مبسوط منك جدا. عشان عملت تبص لي وتضحك من ساعتها اتفضل. ميرسي. اتفضل. اتفضل. شكرا. محتاج فلوس ولا حاجة؟ أنا أنا بمشي أنا أنا سعادتي أشوف الناس مبسوطة ما تاخد مني فلوس. <تصفيق> أنا مش مبسوط. حبيبي. اتفضل. حضرتك كنت تعمل احنا بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا عم <تضح> <تضح Hamp laugh> يعني أه؟ انت هنا مش اللي اللي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 اسمك ايه؟ تطير ولا ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه؟ بيقولوا لي بره ايه و... بيقولوا لي بره بيكم بجد؟ لكن قلبي بيتفتح لك قلبي بيتفتح لك قوي ما تيجي تشتغل عندي تشتغل عندك؟ اه ما تيجي تشتغل انت عندك بجد والله ما تيجي تشتغل عندي انا معايا فلوس كتير قوي يعني الحمد لله ربنا كرمني والحمد لله الحمد لله نحمد ربنا انا لسه مطلع فلوس جنبك حالا تيجي تشتغل عندي؟ طيب بقول لك انت تيجي تشتغل عندي ليه يا عم انت ايه انت شايفني انت كابتن اللي مني دي يا عم. انا بشتغل حلاق هواية. هواية. هواية. هوايه ربنا يبارك لك هوايه ربنا يبارك لك ويبعد عنك الزباين النكسه حبيبي ربنا يستر ربنا يكرمك يا رب انت شفتني وانا جاي من بابا ولا؟ اه شفتك والله وانت واقف كده وربنا يبعد عنك الزباين الوحشه الله دعوتك ديت الوحشه دول اللي بقى شعرهم حاططين عليه جهاز يلا يا ربنا, ربنا يكرمك يا عم ربنا يستر ربنا, ربنا يفضحك ما تيجي تشتغل عندي بقى نشوف الموضوع ده ما بشتغلش تعالى انت الطول تشتغل عند المعلق كل شويه تدعي له دعوه يديه 500 يا على حسب الدعوه انت اشتغل يا عم اشتغل يا عم وحد لا شغل يا ما يا اسطى اسمع الكلام هيغاضيك عايز خد خد خد على كله خد خد هو الحمد لله اللي بيرضي كل ربنا طيب يا الحمد لله ما شاء الله بس احنا دي مفتوحه بسبب المعلم ده انت بقى. كلامك ده جدا عشان جدا حلو وكلامك عجبني حد ودخل دماغي الفيزه دي فيها 200000 <تصفيق> <ألف> جنيه اه <تصفيق> شبع على بيتك حبيبي عشوة حلوه سهره <تصفيق> في مكان حلو انا اخليك تفضل ربنا يخليك اتفضل يا حبيبي اتفضل اشتغل يا عم واسمع الناس بتحبني مش عشان بدي لك دي الاكل والشرب ولا ايه بص الناس انا بيحبوني قوي انا عايز اقول لك انا الحمد لله الناس كلها بتحبني مديهم فلوس وبقعد بكسر عينهم عشان يحبوني. إيه تحب اكسر عين حضرتك ولا؟ تعرف اتفضل معايا فلوس كتير. انت كسر عين يعني عندك بالفلوس؟ لا انا ممكن اكسر عين اي حد عشان يحبني وتزيد محب اتفضل. اتفضل الفيزا دي برضه فيها دي فيها لا لا انا ممكن احميك فلوس عادي يعني. بجد والله؟ أه. طب حميني. تعالى معايا في البيت احميني. ماشي يلا حميني انا مستني الحميني. اقلع. ماشي امسك المايك ده. اتفضل في سلاح ما عشان بتفرجكم بجد اه والله مش مش <تصفيق> عايز خلص. بس رد فعله جامد اه طب بص بص الكاميرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو فيها ايه؟ ما فيهاش مشكله ما بقولش ضربت حد انا لما اضرب حد ما تزعلش. انا مش زعلان مش متضايق يعني. لا مش متضايق. ازاي حضرتك عامل يا فندم؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله في الحمد لله الحمد لله ربنا يدومها نعمه يا رب. مبسوط بس. مش مبسوط بس. لا انا زعلان. ليه؟ يعني المعلم كان موقفني في الصباح امبارح دلوقتي وقفني على الحجر. انا زعلان. الحمد لله وحيد الله انت عارف مفتري. وبعدين شكله صاحبه اللي قاعد ده فلو عرف ممكن يقول له خلاص الكلمه شيماء وقفنا الوقفه دي لسه بقى لي ثلاث ايام ثلاث ايام جايه هنا اه يعمل ده طب كده, كده بس كده بس الكريم معلش بقى ديلو ديلو كتير. زود زود كمان زود الكريم ده محترم بس ما تفرجوش على شعار كتير لا ما تبقاش إيه اسمع بقى اغني بقى اغني اديني بقى واحده من حزايني بقى يا اسطى هتديني 50 جنيه هدي 50 هو مش هيستنى مش في الاول مش ولا لا عشان لو جه مش نقص نغني وهو موجود غني لك ايه حاجه حزايني عشان مخنوق حزايني اه مخنوق هسمع ونيد جاموسه واحد تقابل جاموسه هي هي كوموديه شويه بس هتضحكك خلاص قول هتتاثر جموسه راحت قابل جموسه الله لا اسمع دي حلوه يا احمد جموسه راحت قابل جموسه عيني لقتهاش جموسه يا ليلي لاطهب ارا يا عيني يا ليل الله الله عليك الله. عجبتك بالله الله. والله جامد جدا ربنا الله الله الله الله الله الله بقى فن الله الله الله الله الله في القديم الله اه في اه قديم كتير طب هات الله الاول لك عندي لا استوا واللايك امك هتضحك عليك. الزبون هيديني 50 جنيه ماشي يا يعني. عم تمام هتدي جنيه خمسين جنيه, جنيه يلا وشو ماشي Ou تحب تسمع علي صوتي اسمعه ولا اسمعك انت ما جنب بعض ماشي هيسمع معاك اه اه. بيجيب بس ايوه بيقلب طبقات صوص مظبوط لا ده يلا اسمع اللي بيجيب اي حاجه خلاصة خلاصة <تصفيق> واضح واضح اسمع بقى الخلاصة بس ده اصلا ساكن, فايل فايل ها فايل ها ساكن في حي السيدة اه انت بوظت الاغنية وحبيبي ساكن في حسين الحتة اللي جاية دي يا حمادة هتعجبك قول قول الدين ايش وعشان انول كل الرضا يوم تروح له مرتين من السيده لسيد الله الحسين يا سيدي بس انزل بقى بتفرط بقى اكتر من كده بقى انزل باللحنه اه يعني اخر حته ديت بالراحه هذه ليلتي انت حافظها؟ حافظها ده من الست العظيمه القديره بس عايز منديل في ايدي مش عارف اغني الا ماسك المنديل زيها اهو اد منديل احلى منديل دن دن دن دن دن دن دن دن دن ما ما مش ايه انت شايف مش ان شايف والله عليه. عايز اطول دول. طويل. تمام واوثر فوق شويه معلش طويل إذا انا اشيل من فوق واحط والزق في الجناب ولا انا عايز افهم بقى لا أنا عايز ده يطول يبقى زي ما هو بقى على وضعه لا يطول اه تشده يطول طب انا أقول لك على حاجه انا كنت يعني. انا كنت بتجئ في الفراخ كنت في حونه بديها لمعوزه الفراخ فبعيني يوم بتكبر انا ممكن حونه لك في الجناب هتقضب الشعر ما عنديش مشكله حلو تمام ما عنديش مشكله كمل بقى فانا عايزه بس سمعت ان مجدي شطه كان عنده ما عمل حادثه من كام يوم ما ماتش لا ما ماتش مش هيغني ده انا زعلت قوي مجرد شطه الله زعلت قوي قوي قوي قوي قوي هو كان حد بيسمعه اصلا شطة اه يلا اعمل اشتغل يلا يلا انت امك هو دي انا لسه ماسك الشغل مش عارف اعمل انا تايه لا تقول لي يعني انا واقف جنبه تايه انا خبره بس هو المعلم بس زعلان مني ووقفني هنا ليه كل ده ليه اه عشان شلت جنب زبون خالص بالمكنه قال لي لا انت ما تنفعش يا حلاله تقف تغسل يلا بقى الظلم الظلم قعدت تغسل هو كان جاي محل تشطباقه ظلم ظلم انا ظلمت الواد اللي عمل راسه كده جت فيه الماني هو سبوني غلط انا مرزع طب خلاص انا ماشي انا بص عايز اصرح شعره انت شايف قال ظبطه كده لا ده ده اصلا ده سيام سيام بس خلاص بتحط سيرم ده ده قبل القناه ولا بعدها لا ده بيتحط قبل عشان يطفي شعره تمام هو هتشوف حاجه على فكره ده حلاق تركي <تصفيق> هو اللي واقف جنبك ده يوسف المفروض اللي هو يا يوسف والله مشي ما تقولوش بقى بالله عليك بالله عليك ما تقولو والنبي ما تقولو يا يوسف بالله عليك ما تقولو انا اسف انا اسف والله العظيم والله ما تقولو انا اسف هيفدني هيفدني انا آخر زبون طلعني بره كان على بصيتي يا واحد الله انا مش طلع بره لا قبل ما تشدّش معايا لا لا لا لا عايز تضربني اضربني هنا انا مش طالع بره يا باشا واحد الله طب واحد الله عشان خطير لا لا لا لا مش هيفتح لي وش يا عم لا بيهزر يا عم بيتهيالي بيهزر ما بياكل برشام بياكل حبايه لونها اخبط كده مش عارف بص بص احنا بنصور مقلب يوسف هو اللي والله العظيم والله طب اقعد والله يوسف هو اللي قايل لنا ده هو اللي قال لك هو ده احنا بنصور مقلب فيه والله عم والله بجد يا اخيرا ما نجمه لا زعلان موافق اللي حصل ده يتزعل بقى اوكي على اللي بقى زي عامل ايه الحمد لله عطلت على ليه انا شغال هنا والله هو حد لا انت غالبا لا انا شغال هنا في المحل والله, والله كويس حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله بخير ايه الاسم ايه بقى؟ محمد معاك محمد. محمد حبيبي 10 عشر اسامي ايه الاخبار؟ خير والله الحمد لله ايه هتعمل ايه بقى؟ بص انا أعرف بكره مبروك مبروك, مبروك والله والله العظيم يلا مش مشكله انت اتدبست بس يلا مبروك <تصفيق> الحمد حبيبي يعني انت عريق حبيبي عريق ماشي يا عم حبيبي عامل ايه؟ خير والله اه هتعمل ايه بقى؟ ولا روق انا مزاجي؟ هو انا عامة ستايلي عامة كلاسيك ما بخفش مش يعني بخف بقى فكره استنى بس هقول لك على حاجه بس قبل الحلاقه عشان بس انت عريس بقى و ايه ده لا آه. في الحاجات دي خد بس لا لا. <تصفيق> يا عم استنى بس خد إيه دا أصلاً دا. يا عم خد بقى الحاجات ديت بص مظبوطه لا تعالى انا اديلك انا لو عايز عيب دكتور ولا ايه؟ لا لا طب امسك بس الحبه ديت استنى بس خد وريني بس ايدي امسك بس الحبه ديت خلاها بس في جيبك خلاها بس في جيبك تمام الحبه ديت اه ما بدهاش الا الحبايب خلي بالك. بالك وانت بقى عريس بقى ومبروك بقى يلا هتعمل ايه بقى في شعرك؟ الف مبروك يا عم الله يبارك فيك انا بحلق بدرج درجه خفيفه ونفق اه يعني انت بتدرج اللي جناب بترفعهم كده كده كله, كله كده صح؟ حبيبي الحمد لله الحمد لله سيبه دلوقتي مالناش دعوه بيه اللي اتكسر نرميه بس ده انت هيتروق عليك خلي بالك بس عايز سويت بس كده هاتوا اه لا خد يا ابني خد خد يا ابني تعالى خد التيشيرت ده خد يا خالد التيشيرت ده بس اهم حاجه ابارك له عريس يا معاك الفيديو طب ولا ايه؟ عريس فناخد صوره هاخد صوره هاخد صوره هاخد يا عم يلا يا عم حبيبي. خلاص <تصفيق> نفسك ظبطت معايا حبيبي اقعد بقى كده روق كده على نفسك انا عايزك تروق على نفسك خالص <تصفيق> انا هروق عليك هي بتكارك لها كده بص <تصفيق> انا هروق عليك انا عايزك بس تقعد كده مزاج بمزاج خالص كده وتحكي لي وتفضفض بقى انت ايه اللي جبرك على الجوازه دي؟ <تصفيق> ايه؟ النصيب <تصفيق> مسكين عليك شيكات ولا حاجه؟ بص انا مش عايز ابص اللمبه لان انا عندي حساسيه ان خلاص نرفع فوق شوش. نرفع فوق بص بيرفع آه. أيوة. آه. حل؟ بس بيرفع ازاي؟ ايوه اهو كده حلو؟ بس كده حلو ايه بقى اللي جبرك على الجوازه ديت؟ مسكين عليك زله طيب؟ لا لا اللي ماسك عليهم زله انت مسك عليهم زله عايز تمسك حاجه شيكات طيب اه شيكات فعلا شكلك كده خلبوس <تصفيق> كده لا لا شكلك خلبوس كده عملت ايه قول لي بس يا نفسي انت جاوب عليك ماشي ايوه احنا لازم نفلفل الشعرايه عشان تبقى طريه معايا كده وانا بحلقها ما تقلقش كلها ثواني على اليوتيوب ولا على ايه على اليوتيوب الاول ولا ايه هو ايه اللي اليوتيوب؟ الفيديو بيديو بيديو <تضح> فيديو ايه الفيديو اللي <صغير>؟ والله مكمل فيديوهات <تصفيق> <تضح> اه انا اول ما دخل انا عارفك بص <تصفيق> الكاميرا هناك <تصفيق> <تصفيق> ماشي يا عم الف الف مبروك موافق بقى اللي هتتزع بيزيعه طبعا انا بقول بقى يا الصحاب لو شفت الفيديو عجبك اكيد هتنزل تعمل لايك زي ما بسطناك فرحنا اعمل لايك عشان يعني عشان ايه وانت هتعمل لايك اعمل لايك يا ضيه ابن قلبي لأ خد قلبي يا ابن قلبي شكرا لكل الناس اللي متابعانا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي كلها اسمها بتوع المالي بعتذر قدامك على الشاشه بالحب يا جماعه الفيديو ده كان برعايه توب صالون اليت سيبكم بقى يا استاذ يوسف يا جدعان يقول لكم بقى يعني المكان ده فين واللي هيجي معانا هيحصل معاه ايه والكلام الحلو اللي احنا عارفينه ده. منتظرينكم في توب صالون اليت 15 شراره خلف نادي الاهلي مدينه نصر واللي هيجي تبع توع المقالب طبعا استاذ خالد حبيبي هيبقى ليه خصم 20% والبرومو كود هتاخدونه على صفحه خالد توع المقالب وحماه حبيب قلبي. <تصحة> يا جدعان اللي هيجي هنا يخش بس على البرومو كود اللي ظاهر قدامك ده وهيتعمل له خصم 20%. في المية. بالحب خلاص يا جدعان نشوفكم الخميس الجاي اقول لك يا بص حاضر استنى بس يا اقول هقولك و... والله عامل سميك محشي بجد الصبح كده ده طعم والله قال لي بقول لك ايه صبح بجد